السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم شاص 2021 رفارف أعلى فيها وارد وكيل تيوتا بازرعة السيارة بمحرك بنزين 4000 سي سي بقوة 128 حصان وعزم 360 نيوتن الواجهة بصدام باللون الرمادي ووينش كهربائي وهذا الشكل الجانبي بجنوط لمنيوم مقاس 16 إنش ورفارف جانبية باللون الرمادي وهذا الخط الجانبي الوكالة ومقابض الأبواب والمرايا كروم الشكل الخلفي بصدام لمنيوم وهوك وأنوار هالوجين وهذا الحوض بالإطار الاحتياطي نشوف الشكل الداخلي النوافذ كهربائية المقود جلد وبتخشيبه التحكم بالمرايا ومستوى الإضاءة وهذا الطبلون بديكور على شكل خشبي ونظام صوتي عادي بمنفذ سي دي ويو اس بي واي او اكس وهذا عدة السيارة مع ريموت الونش استهلاك البنزين تمشيك 7.7 كيلو متر باللترال الواحد جميع فيات الشاص وارد بازل عام تواجد في البحرين للسيارات والسعر والعنوان وارقام التواصل في وصف الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته